Lovitur ne -a pentru Petre Roman. Soia s-a, încurcat cu un cemetar. Petre Roman a fost cesătorit foarte mult timp cu mioara i-a aucat pe toată lumea când a ales să divoreze și iuneasc destinul cu Silvia Chifiriuc, o o cu și necunoscut. Cei doi au împreună un copil, ii par să fie foarte ferici, iend de ii se pare ce în ultima perioadă au început să apar problemele, iar un metar este implicat, scrie bugetul lor. Vezi ce lectura are Silvia Chifiriuc cu un ce metar cunoscut Icerea Chie a avut Petre Roman.